Želite li vidjeti top 10 najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu? Postoje razni kriteriji i razne liste za najbolje prijateljske pse tako da ova lista ne mora biti nužna najtočnija. Prijateljski psi su oni koji imaju karakteristike, prijateljska nastrojenost prema svima, jednostavna za početnike i dobar temperament. Pogledajmo sada top 10 najboljih prijateljskih pasmina pasa. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je vrlo popularna mala pasmina pasa. Ovi prijateljski psi su dobri za obitelji s i bez djece. Cavalier King Charles Spaniel psi su neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Također se vrlo lagano adaptiraju na život u gradu ili selu. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Beagle. Mali Beagle psići su izuzetno lijepi, slatki i pogodni za obitelj. Vrlo su znatiželjni, uživaju u društvu te se vole igrati s djecom. Beagle psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Border Collie. Border Collie je jako popularna pasmina i nadaleko poznata po svojoj inteligenciji. Naime radi se o najpametnijim psima na svijetu. Border Collie psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Ovi psi zahtijevaju jako puno fizičke aktivnosti te će uživati u druženju s djecom i drugim životinjama. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Newfoundland. Newfoundland pasmina ima nježni temperament i jako su dobri kućni ljubimci. Oni vole djecu, žele udovoljiti vlasnicima i najsretniji su kada su s obitelji. Newfoundland psi su nježni, inteligentni, odani i smireni. Iako su veliki i jaki psi svojim nježnim i smirenim temperamentom mogu biti jako dobri kućni ljubimci. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mops. Slatki mali Mops pas je kućni ljubimac koji je uvijek razigrani i prijateljski nastrojeni prema svima što ih čini popularnom prijateljskom pasminom pasa za obitelj. Mops psi su inteligentni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Jako su miroljubivi vole svijediti svoje vlasnike i biti u centru pažnje. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mađarska Vižla. Mađarska vižva je vrlo osjećeni pas koji se bržo poveže s vlasnikom, djecom i strancima. Zahtijevaju puno vježbe i žele biti cijelo vrijeme s vlasnikom. Mađarske vižve su ljubazne, odane, energične, tihe i nježne. Iako su vižve vrlo tolerantni psi, preporučuje se nabavu ovih pasa za djecu kada malo odrastu. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa irski seter. Irski Seteri je jako dobar obiteljski kućni ljubimac, zašto? Ova pasmina pasa voli djecu, druge pse i strance. Također su vrlo aktivni psi koji zahtijevaju puno fizičke aktivnosti. Irski Seteri su živahni, ljubazni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. Njihov dobar temperament čini ih izvrsnim terapijskim psima u bolnicama, domovima za umirovljenike i školama. Sada svijede top 3 najbolje prijateljske pasmine pasa na svijetu. Spremni? Na trećem mjestu liste najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina budo pas. Pudol pas naravno je prepoznativ po svom izgledu odnosno vrlo lijepoj frizuri. Ipak radi se o izuzetno pametnim, dobrim i prijateljskim psima. Vrlo brzo se s sa svima, a posebno uživaju u raznim sportovima i druženju s obitelji budo psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Ovaj izuzetno dobri temperament čini ih vrlo pogodnim psima za obitelj, djecu, prijatelje i vas. Na drugom mjestu liste najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever psi dominiraju duže vremena na ljesuci najpopularnijih psa na svijetu. Njihov lijep izgled, izuzetno dobre karakteristike čine i dobrim kućnim ljubimcima za početnike, obitelji sve i bez djece. Labrador Retriveri su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Ovo je jedan od najboljih obiteljskih psa na svijetu s kojim ne možete pogriješiti. Najbolji prijateljski pas na svijetu je Zlatni Retriver. Zlatni Retriver je veliki pas koji nije pogodan za psa čuvara jer je izuzetno nježan, dobar i voli pomagati ljudima što ga čini odličnom pasminom pasa za obitelji. Ovi psi vole se igrati i družiti s ljudima što ih čini pogodnima za dječje prijatelje. Zlatni Retriver psi su odani, razigrani, ljubazni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni prema svima, pametni i pouzdani. Ovi psi također vole raditi, te se koriste kao psi vodiči za slabovidne i svepe osobe, te kao psi za traganje i spašavanje. Ako odaberete ovog psa za obitelj, djecu i prijatelje zasigurno nećete pogriješiti. Dakle, kada je u pitanju odabir psa, zasigurno vas interesiraju najbolji prijateljski psi za obitelj, djecu, prijatelje i vas, zar ne? Psi su odlični kućni ljubimci i najčešće njihov odnos prema vama i obitelji upravo ovisi o vašem postupanju prema njima. Kao što sam to napomenuo na početku videa, ova lista ne mora biti nužno najtočnija. Postoji još puno pasmina pasa koje su dobre i koje zasigurno mogu biti prijateljski, miroljubivi i dobri kućni ljubimci. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za Vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više.